dravisska gö my te bezradii i e samma s mi skaždă i e večur c'o vi skaždă i e vrečur lem za nul kodila ei hey, du frairočko do, hey, do sklepu mojo, tam na napi, Who